يا مرحبا بالليل شعر والتهاني اسمي جده مشعال والفخر صار يساو في نهجه يسير بتفاني جده عريب الساس من قوم نخيار بنايفه قدره من نجمي تاني وقوه احمد بالفخر حازم اقدار لحصيته متعلي وقادر نشاني بحفر <تصفيق> زينها حتى البهار يا أمجاد عبر الزماني وعساك يا مشعل في ومغوار جعلك مدى الأيام بالحب هاني مشعل حبيب القلب جناب الأنوار لله نعزف أبيات الشعر اسمي التهاني كل البهار متبرده